Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні неділя, 22 січня 2023 року. А в нас в Україні вже 333 день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу мирну, багатостраждальну землю. Знову, продовж вчорашньої доби, по всій лінії фронту йдуть активні бої. Ми з вдячністю сьогодні можемо сказати, що наші мужні воїни зупинили спроби наступу російських військ біля 10 населених пунктів, зокрема довкола фортець мужності таких міст, як Соледар і Бахмут. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми сьогодні живі. Хоча ворог продовжує невпинно обстрілювати кругом, куди досягає зі своєї смертоносної зброї. Наша Херсонщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя на півдні, і так Чернігівщина, Сумщина, Харківщина на півночі знову були в епіцентрі російських ударів з різного Виду зброї. Але сьогодні, у цей день, український народ, наша держава святкує важливе загальнонаціональне, всенародне, державне свято – День Соборності України. Саме 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві урочисто було проголошено Акт Злуки. Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Таким чином, народ, який століттями був розшматований кордонами і різними державами і імперіями, нарешті об'єднався. Заявив на цілий світ, що ми є єдиним народом, який бажає будувати свою єдину, об'єднану, соборну Україну, що вже немає Західної чи Східної України є єдина, незалежна, вільна, соборна держава. Властиво це відновлення нашої державності для сьогоднішньої нашої боротьби є дуже важливе. Ми сьогодні пригадуємо, як в 1990 році Схід і Захід був об'єднаний живим ланцюгом людей від Франківська і Львова до Києва правобережна, лівобережна Україна, мільйони людей вийшли, щоб взятися за руки і показати, що український народ є єдиним і бажає жити в соборній, об'єднаній, незалежній українській державі. І це свято, цей акт злуки, цей акт відновлення нашого єднання – властиво став передзвісником розвалу Совєтського Союзу, як тюрми народів. Сьогодні хочу привітати усіх, усіх українців, усіх громадян України, світову українську громаду з цим важливим святом. Нехай Господь Бог дарує нам єдність і силу, бо в єдності сила народу, Боже, нам єдність подай, ми співаємо у нашій пісні молитві. Сьогодні ця наша єдність є запорукою нашої стійкості і здатності перемагати. Перемагати ворога, який намагає знову розшматувати тіло нашого народу, знищити нашу державність. Сьогодні це свято. Серед болю цієї тяжкої війни ми хочемо на цілий світ проголосити. Єдина, соборна, незалежна Україна жива ця Україна стоїть вона бореться вона молиться у сьогоднішню неділю яка що називається неділею по просвіченні в центрі уваги духовної уваги нашої церкви є постать Ісуса Христа який після хрещення у Йордані розпочинає свою превселюдну проповідь проголошує Євангеліє, добру новину, кажучи, покайтеся, бо царство небесне близько. Він є носієм нового виду стосунків між людьми, між Богом і людиною. Він започатковує у собі серед свого народу присутність царства Божого, небесного царства на землі. А покаятися означає увійти в те царство, стати його громадянином. Ми, як християни, сьогодні відчуваємо, що мусимо внести свій вклад в просвічення, євангелізацію нашої соборної України. Бо соборність народу є основана, вона черпає свою силу із соборності, єдності Церкви Христової, яку ми ісповідимо як єдину, святу, соборну і апостольську. Сьогодні ми переживаємо так само неділю Божого Слова. Боже Слово, Священне Писання, сьогодні для нас є джерелом того світла, яке просвічує просвічує усіх нас справжнім богопізнанням. Боже Слово, Христове світло є тим фундаментом, на якому віднаходять свою соборність Усі християнські конфесії і церкви, Боже Слово, сьогодні має стати центром життя кожної віруючої людини. А ми, християни, мусимо відчути своє завдання просвічувати нашу батьківщину світлом Христової істини, завданням євангелізувати сучасну культуру України. Сьогодні запитаємо себе... Скільки я як християнин привів людей до тайне хрещення. Якщо б кожен з нас упродовж хоча б одного року поміг стати громадянином небесного царства, поміг прийти до тайне хрещення будь одній людині, то означає, що ми цей рік прожили недаремно. Отож, ми християни України Є громадянами своєї держави, але водночас громадянами Небесного Царства, який хочемо будувати, ширити у нашому народі, у нашій Батьківщині. Бо сьогодні каже нам Євгенист Матей, цитуючи слова пророка Ісаї: Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, народ людина яка жила в Україні мертвих, отримала надію на життя вічне. Цією нашою християнською надією просвічуємо, наповняємо сьогодні нашу соборну незалежну Україну. Нехай світло Христового Євангелія буде світлою надією українського народу серед темряви і смерті теперішньої війни. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наше військо! Боже, просвіти Твоїм світлом нашу батьківщину. Боже, зроби нас, християн, здатних ділитися своєю вірою. Боже, поможи нам, Твоїм учням, привести до тайних хрещення ще тих українців, які сьогодні Тебе не знають. Нехай над країною мертвих, над країною темряви засяє Твоє вічне Боже світло світло правди, світло справедливого миру і життя. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.